بمفاهيمها العميقه وبدلالتها الواسعه هي احد المقومات الرئيسه لبناء الانسان وركن من اركان الانماء, الإنماء الاقتصادي والوئام الاهلي والسلم الاجتماعي والامن الفكري الذي هو الاسس الراسخ لامن المجتمعات في مدلوله الشرعي. فالثقافة طاقة للبناء وقاطرة للنماء وأساس مهم للتنمية الشاملة المستدامة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيها أو التقليل من أهميتها أو إنزالها إلى منزللات لا تتناسب مع رسالتها الحضارية في أي بعد من أبعادها ولذلك فإن تذكر الجهود من اجل بناء تنميه ثقافيه لجهه طنجه تطوان الحسيمة ضروره من ضرورات ضرورات التنميه البشريه الشامله على اعتبار ان سياسه الجهه اذا ما روعي فيها العنصر الثقافي بمعانيه العميقه مراعاه دقيقه استوفت في هذه الحال شروط الجودة والفاعلية والمردوديه وهو ما يعبر عنه في الأدبيات العلوم السياسية الجديدة بالحكام الجيدة وعلى هذا الأساس يمثل هذا الملتقى الجهوي حول الثقافة بدون أدنى شكل إسهاماً فعالاً لبناء المستقبل على ضوء المتغيرات التي تشهدها جهتنا جهه طنجه تطوان الحزيمة اليوم في ميادين الثقافه بحقولها العامه ذات الصله الوثيقه بالتنميه الشامله المستدامه حضرت السيدات والسادة يستوجب علينا اليوم جميعا مؤسسات حكوميه ومنظمات غير حكوميه وفعاليات شبابيه واعلاميه العمل سويا بغيه تنسيق الجهود وتضافر الطاقات والامكانات ببروره رؤى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 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً.